Tamara Buciuceanu Botez, recunoaștere pentru întreaga carieră, Gabriela Firea i-a înmânat cheia oraului. Actrica Tamara Buciuceanu Botez a primit, joi, titlul de cecian de onoare al municipiului Bucure subliniere, precum sublinieră cheia ora subliniereului. Evenimentul, care a avut loc acas la Marea Artist, a transformat o ceremonie solemnă într-o întâlnire de suflet, în care amintirile, sublinieră tile de viac, necazurile sublinierei Bucurile au e subliniere IT la lumină, se arată într-un comunicat al primriei municipiului Bucure sublinierătii PMB. Primarul general, Gabriela Firea, a afirmat că tamara buciuceanu botez reprezintă un reper, un exemplu de via tere în slujba oamenilor sublinierea artelor. Însă petemâna patimilor, am fost în vizit la doamna scenei române pentru a-mi exprima dragostea, aprecierea, sublinierea, irecună, sublinierea, tinca, sublinierea, i, pentru a transmite mesajul de respect, sublinierea, irecună, sublinierea, terea valorii din partea tuturor bucure, sublinierea, tenilor, sublinierea, i, de fapt, a tuturor românilor. Sunt convins că întreaga Românie dore subliniere T, prin acordarea acestui titlu, se fac o reverent când faca unei doamne care reprezint pentru noi cocii un model. Profesionist de subliniere IT, un om demn i discret. Doamna Tamara Buciuceanu botez reprezintă un reper pentru noi toți, un exemplu de via tereai în slujba oamenilor sublinierei artelor. A fost o onoare pentru mine, ca primar general, ca femeie sublinierei, ca om de cultură. Se acord titlul de cetățen de onoare, precum subliniere Ichei Ora sublinierea lui Bucure, subliniere ti doamnei Tamara Buciuceanu Botez, care trebuie să ne fie tuturor un model demn de, de urmat. Acest gest are dublă semnificație, mai ales ce are loc chiar în anul în care aniversăm 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, pentru ce, a sublinierea cum bine subliniere timp cu toci. doamna Tamara nu Botez s-a născut dincolo de prut. Trebuie să începem să ne precuim valorile? Le artem mere respect, subliniere i recunoaște subliniere tinca. Pentru ce, prin numele lor, România îl subliniere iar arta valoarea în lume, a spus firea. Tamara Buciuceanu Botez a memorat perioada în care a fost refugiat, împreună cu familia, din Basarabia, la ea sublinierei, amintind de începuturile sale ca actric precum sublinierea rolurile pe care le-a interpretat pe parcursul carierei sale. Go, no Ea sublinierea i-a exprimat aprecierea fac de acțiunile municipalitcii pentru susținerea teatului. Uh. Ce vă preocupați foarte mult de domeniul cultural al Bucure subliniere? Tiului subliniere este foarte important ca actul artistic să fie susținut financiar. Am înțeles ceea ce -i suplimentat posturile sublinierei bugetele teatrelor, ceea ce e mare lucru, a spus actrica. Născut pe 10 august 1929, la Tigina, Republica Moldova, Tamara Buciuceanu Botez este reprezentanta generației de aura teatrului românesc, fiind una dintre figurile legendare ale teatrului de comedie. a jucat în peste 25 de filme, dar sublinierea i-pe scenele marilor teatre ale capitalei. Giule sublinieră tip Bulandra, Național, Teatrul de Comedie. Se mai arată în comunicatul municipalității. Consilierii municipali au adoptat pe 28 martie în unanimitate, un proiect care prevede conferirea titlului de cecian de Onoare al capitalei actricei Tamara Buciuceanu Botez. Proiectul a fost introdus pe ordinea suplimentar de zi la propunerea primarului general Gabriela Firea.